شانها له شان بالطيب والخير مذكوره وعيالها ما عرفت عن، امجاد وافعال مذكوره امجاد انتج انتاج السلاطين تقدم كل جديد الصلاطي الصلاطي تقدم كل جديد وحصل العلبه والخير مشكوره ولا لها بعرفه جدعان ابدا بوضعك يصرخ منكوره هل ليس لعبتك زال بحضوره بناتك تشتهر يا مرحبا هين بالعود والطيب وعطورة اعداد مهله طعنوره يا ضيوفنا قره الاعيان كل جديد وحصري &gt;&gt; يا خلان مثل البشاع كل جديد يصير&gt; كل <تصفيق> والحزن مشتان بحضورة بناتك واحد من واحد. أو وبناتك بالوظف والبروات تشبه نجوم عشو مصورة وبناتك الدول والبرجان أبياتك هن مع دورة وبناتك الليلة فالنجان كلنا مراه ومامورة بدنهن من خلق الإنسان